Stenograme, cum apre Liviu Dragnea un om acuzat de crime împotriva umanitii. Preedintele Camerei Deputaților, Liviu Dragnea, a avut o disput cu cei de la USR, în edina birourilor permanente reunite din data de 26 martie. În respectiva a printre propunerile PSD pentru colegiul Consiliului Național pentru Studierea Arhivelor Securității a figurat Cazimir Ionescu, acuzat de procurori în dosarul mineriai de, de crime împotriva Humanity. Cei de la USR au contestat dreptul lui Cazimir Ionescu de a face parte din colegiul CNSAS. Dar Liviu Dragnea la aprat i-a spus și acestuia i se aplică prezumia de nevinovile, chiar dacă în România se crede din ce în ce mai puin în acest lucru. Dragnea a explicat ce PSD nu mai poate convoca un nou congres pentru a schimba propunerea. Cazimir Ionescu este trimis în judecată al tur de Ionilescu. Petre Roman, Virgil megureanu și Miron Cozma în dosarul Mineria dei. Procurorii consemnează 14 crime contra manicii. Iată stenograma ediniei birourilor permanente reunite. Domnul Liviu Dragnea. 3. Propuneri nominale pentru nouă locuri în Cinsas Propunerile sunt venite de la grupurile parlamentare, de la din dintele României sublinghierei de la guvern. Vă propun să trimitem aceste propunere la comisiile juridice, a sublinierea cum ele au reie sublinierea IP în urma negocierii purtate pentru audierea candidaților. Comisiile se vor întruni marci, la ora 14.00. Pentru aceste audieri sublinierei vor întocmi raportul comun. La fel, atunci când vor finaliza audierile, înainte de plenul de miercuri. Cine este pentru? Vă rog! Domnul Cristian Gabriel Sigler Mulțumesc, domnule președinte. O singură întrebare, precizare, am văzut aici, printre propunerile PSD, numele domnului Cazimir Ionescu, sublinieră-i înceleg ce, de sublinieră-i dânsul a mai fost membru al colegiului Cânsas, situația dânsului, de data aceasta, este o subliniere ori diferit, sublinieră-i anume înceleg ce a fost trimis în judecat pentru infracțiuni contra umanicii, Atunci, în acest context, sigur, întrebarea este dacă PSD îl nominalizează în continuare. în sublinierea timpică acestui lucru. Mulțumesc, domnul Liviu Dragnea. Din câte subliniere, -i. Cred că sublinierea este, este o condiție să cazier. În <t> noi nu mai credem în prezumcia de Navinovcii? <t> nu mult, dar. <t> Domnul Cristian Gabriel Seigler. Da, eu nu vorbesc de prezuncia de vinovcie sau de nevinovcie, e vorba despre un paralelism. După cum subluie la funcționarii publici, dacă sunt primi subluierei în judecat, ei sunt suspendați din funcție. atunci, mă gândeam ce, dat fi. De ce infracțiunea este una împotriva umani, ci totuși sublinierei, s-ar putea retrage această candidatură, chiar dacă nu există o decizie definitivă a instanței, prin paralelism cu o prevedere legală. Mulcumesc, domnul Liviu Dragnea. Noi nu mai avem când să convocme congresul în partid, ca să retragem această candidatură, subliniere i, sigur, mea subliniere tept la dumneavoastră să continuați public să atacați acest lucru. Dar comisiile pot avea un punct de vedere la audiere, se arată în senogram din ei.